السلام عليكم متابعين الأعزاء آخر الزمان سيكون مليئا بالفتن والعجائب التي قد لا تدركها العقول فتكون قرب يوم القيامة حتى يعرف الناس علامات ذلك الزمان ويستعدوا بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل ومن تلك العلامات التي تكون في نهاية الزمان أن ينشغل الناس بالفتن والصراعات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 فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وبينما رجل في غنمه إذ عد الذئب فذهب منها بشات فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فملها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وماهما ثم فيوم السبع هو يوم يأتي في آخر الزمان حين تقع الفتن ويكثر البلاء فيذهل الناس عن مصالح دنياهم وتترك الأنعام هملا لا راعي لها فتعدو عليها الذئاب والسباع وهو من علامات الساعة فالناس سيقعون في كثير من الفتن والأمور التي تلهيهم عن رعاية مصالحهم وأمور حياتهم، فيتكالب عليها سباع البشر والأمم، فيفترسون خيرات البلاد والعباد. قال الإمام النووي عند شرحه رحمه الله إن معنى يوم السبع الذي جاء في الحديث أي ملها عند الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعي لها نهيبة للسباع، فيبقى لها السبع راعيا منفردا بها وقال ابن الجوزي رحمه الله والمعنى على هذا أي إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها فلا يرعاها حينئذ غيري فمن لها يوم يهملها أربابها لعظيم ما هم فيه من الكرب فيحدث من فتنة أو يريد به يوم الصيحة وجاء في كتاب صحيح مسلم رحمه الله بشرح الأبي والسنوسي أن معنى يوم السبع أي يطردكم السبع عنها وتبقى لا راعي لها غيري لفراركم من السبع عنها فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانحراف وراء الفتن والمصائب التي تشغلهم عن إدارة شؤون حياتهم وأعمالهم فيتركونها ويهملونها فتنحدر البلاد ويضيع العباد فيا سبع هذا حالنا فأدركنا بنصح عل القوم ينتصح ودوي صراخاً وعويلاً، فإن القوم قد غفلوا، هذا حالنا لم يخفى عليك مذ عهدٍ، كان فيكم خير الرجال بهم تأتمر. فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا والله تعالى أعلم،